Om nu är det bra. Det är så. Skål. Åh god det är verkligen så bra. Mm, verkligen. Jag ringer Vilma. Ja, det det. Alltså, ofta missar vårt fredagsmällningsmys, liksom. Ja, det är faktiskt heligt.